Вся ця вода для Миколаєва. Її до міста відправляє гуманітарний волонтерський центр «Одеси». Почали доставку два тижні тому, щойно дізнавшись про проблему з водопостачанням в Миколаєві, розповідає волонтер Едуард Шваюк. Вся вода, яка у нас, яку ми збираємо, це вода від населення, Ось вода від бізнесменів, вода, яку ми купляємо на наші кошти, які ми збираємо, тому що ми є гуманітарний центр. Ось, і ми не поставляємо неякісну воду. 90% води – це вода, яка запакована, яка має сертифікати. І є підприємства, які нам воду ми їм закуповуємо тару, а вони нам заливають воду на цей відповідні сертифікати. Тобто воду неякісну ми не даємо. Одеситка Ганна Коноплян на своїй автівці за сьогодні привезла до центру 144 п'ятилітрові баклажки води. Робила чотири ходки. Говорить, відчуває обов'язок допомагати людям, які зараз в біді. Ми купуємо і збираємо у нас на райончик, на місці, так. приносять люди, які живуть в будинках сусідніх. Ми збираємо цю воду та поступляємо на гроші, які спитають. Перевозимо, тому що у них немає питної води і вони нас щит щит для Одеси, вони стримують загарбники, тому ми їм допомагаємо тим, чим можемо. Воду доставляють волонтерським фондам та центрам в Миколаєві, які потім передають її містянам. Також передають водіям, які доставляють воду адресно. Олександр один з таких. Вже вдруге за свій рахунок передає воду до Миколаєва. Сьогодні тонну води доставить до корабельного району міста. Говорить, в цьому нічого героїчного не бачить, просто є бажання допомагати людям. Штаб mm -hmm. людям. Важко, так, щоб не стояв в волонтерських організаціях, просто допомагає житловому місцесті. Водії, які так доставляють воду, мають обов'язково підписати документи, скільки отримав, куди повіз, На місці зробити фото та відеозвіт. А де відео ти взяв? Я не знаю, що ти там Це моя станція. Перейдіть. За два тижні гуманітарний волонтерський центр Одеси відправив до Миколаєва більше ста тонн води. Припиняти доставки не планують. Возитимуть воду стільки, скільки це буде потрібно. На сьогоднішній день одна з наших первочергових завдань. Ми розуміємо, що треба допомогти Миколаємську, тому що це наш щит, як мінімум. От, тільки завдяки Миколаєву ми зараз почуваємо себе достатньо безпечно. Ось і тому ми обв'язне повинні заробити. Ольга Руда, новини на Суспільному, Одеса, Миколаїв.